u dalšího povídání o parfémek s Janou Podlipnou a Janem Janoutem. Ahoj. Ahoj. Dnes jsme si pro vás připravili značku Davidov. Tato značka nesoucí jméno Zina Davidova, který je označován za cara Doutníku, začínala jako malý krámek s tabákem v ukrajinském Kijevě. V roce 1911 se rodina přestěhovala do švýcarské Ženevy, kde si taktéž otevřela obchod s tabákem. Taky s tabákem, ale o konzumaci tabáku se tady rozhodně bavit nechceme, protože to už je dávno out a ničí to pleť. Nicméně před stolety, přes víc jak stolety, to bylo moderní a mladému Zinovi. Tabák natolik učaroval, že se rozhodl, že odjede na Kubu, kde se bude věnovat studiu, zpracování a pěstování tabáku. Po svém návratu do Ženevy proslovil obchod svého otce takzvanými Humidory. Co to je? Humidory to jsou skřínky, které udržují tabák vlhký. A tímto se stal obchod Mekou milovníku doutníků. V roce 1970 Davidov prodal svůj obchod společnosti Etingre Imex Akciová společnost. Tato firma rozšířila koncept značky i na další luxusní výrobky. Koněk brýle, cigarety, opasky, peněženky, tašky a v neposlední řadě také parfémy. A první pánská vůně značky Davidov byla na trhu uvedena v roce 1984. Zino Davidov zemřel v roce 1994, ale legendou ve světě luxusu zůstává i nadále. No tak to by bylo něco málo z bohaté historie. a Teď už i mě zajímají ty vůně. Tak, já jsem si připravil tady jeho původní vůně, které jsou stálice, ano. což je třeba Davidov Kullwater. To známe, ano. To je hodně známá. Je to toaletní voda, je dámská i pánská. Dámská je lehká, je tam obsažen tabák, je tam citrus, ale přesto zůstává svěží. Protože tabák, když nehoří, tak docela hezky voní. Dále tu máme i pánskou verzi toaletní vody. Je taktéž lehká, sportovní. Mm -hmm. Na mě třeba je nevýrazná. Je, ale je to hodně, hodně známá uh, vůně a myslím si, že to snad i na gimplu nějaký z mých spolužáků měl. Je to možný? Je to možný. Je to možný. Potom je tady Run Wild, parfémovaná voda pro ženy. Vymyká se tomu kulbotru, cool protože je sladší. Je příjemná. A tak teď se rozvoní do lehké vůně. To je nádherná vůně. To je, Ježiš, to je krásná vůně. Run Wild. Mm. A dále tady máme úplnou novinku pro rok 2021 a to je Cool Water Parfum. Je to parfémovaná voda, je znovu dámská a pánská. Uh -huh. Je to odnož této toaletní vody, uh -huh. kterou znáš. A překvapila nástavu mě, že je intenzivnější. Je stejně příjemná jako ta původní Cool Water. Uh -huh. Mně se moc líbí ta pánská verze. Dokázal bych si ji představit i na sobě se líbí. a to potřebuji hodně intenzivní vůně. Voní uh -huh. uh -huh. hodně podobně jako teda ta uh, toaletní voda, ale je to takový jako vyspělejší prostě, je. je to pro takový jako dospělýho chlapa. Já věřím, že během roku se můžeme ještě třeba těšit na Intens. Mm -hmm. mohli by vytvořit. A to bude něco pro tebe, co? A to bude něco pro mě. <laughs> ono ostatně, Davidov dlouho nedal o nových vůních vědět vůbec. Protože od Cool Water udělal po několik let až teprve parfémovanou vodu. Tak si myslím, že ta značka si dává záležet teď na tom, aby byly lepší a vyspělejší ty vůně. No to určitě a taky hlavně, protože to kouření je už dávno out, tak aby neskrachovaly, tak musí dělat něco hezky vonavého. A to byl Davidov a jeho krásné vůně tady nakladně Kladně u Janoutu. Budeme se těšit u dalšího dílu povídání o parfémech. Na Naschledanou. Naschledanou.